يا كوتش نبي ما عايز انزل الكرش ده نفسي ابقى كيرفي انتي كيرفي؟ آه طب تمام مفيش مشكلة حاجة تعالي طيب تفرجي على الفيديو ان شاء الله هتستفادي يعني. ان شاء الله يا رب يخش عنك المرأة سؤال بس حاجة معلش هو معلش ايه الصينية اللي في ايدك دي؟ ها دي آه. صينية بسبوسة بص معقولة خفة خالص يعني بشوية سملة صغيرين يعني أنا ميشن جميل أنت كنت تشم يا أخويا؟ لا لا لا متشكرين متشكرين تسلمي يا حاجة ربنا يخليكي. يعني أنا أي حاجة أمي بتعملها لي خفيفة وظريفة بيطلع وراها مصايب الصراحة. ماشي حاجة طب فضة <تصفيق> السلام عليكم ازيكم شباب وأهلا بيكم في فيديو النهاردة. اليوم النهاردة هتكلم عن أهم ثلاث حاجات تعملهم علشان تبقى على الطريق الصحيح بتاعك في الدايت سواء كان الهدف بتاعك إن أنت تزيد في الوزن وتبني عضلات أو تخس وتنزل البادي فعل. بس قبل ما نخش في الديتيلز بتاعت الفيديو حابب اوجه كلمه شكر ليكم جدا يا جماعه لكل الدعم والسبورت شكرا من قلبي. واوجه كلمه ثانيه للناس اللي لسه ما اشتركتش يا ريت في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله القناه دي هتبقى مليانه كونتنت وكل الناس هتستفاد بيها باذن الله. قبل ما ننزل في الفيديو بتاع النهارده لازم تبقى عارف يعني ايه سعرات حراريه او كالوريز. السعرات الحراريه او الكالوريز هي اي حاجه بتكونسومد او اي حاجه انت بتاكلها على مدار اليوم بتاكلها او بتشرب السعرات الحراريه يا جماعه بتنقسم الى ثلاث ماكرو ثلاث حاجات اساسيه اول حاجه البروتينات الكربوهيدرات والدهون، لازم تبقى عارف كويس جدا ان الجرام الواحد من البروتين بيعادلوا اربعة سعر حراري، يعني لو كلت حتة فاخرة وزنها جرام بيعدلها اربعة سعر حراري، كذلك لو كلت جرام واحد كربوهيدرات او نشويات، جرام واحد بيعادلوا اربعة سعر حراري، خد التقيلة بقى لو كلت جرام دهون، جرام نقطة دهنة، جرام بيعدلها تسعة سعر حراري، عشان كده احنا بنتوخى الحذر جامد جدا في الدهون عشان السعرات الحرارية بتاعتها خطوه رقم واحد وهي يعني ان انت تعرف كميه السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها قد ايه على مدار اليوم. موضوع بسيط جدا هسيب لكم لينك في الديسكربشن لكالكليتر اسمها تي دي اي اي توتال ديلي انرجي ببساطه شديده بتطلب منك كميه معلومات عن جسمك يعني وزنك وسنك وطولك. بعدها لما بياخد منك المعلومات دي بيقول لك والله يا معلم انت تقريبا محتاج اكس اماونت اوف كالوريز في اليوم يعني انت في اليوم بتاعك انت محتاج كميه سعرات حراريه كذا للتسهيل هنفترض ان هي 1000 سعره حراريه تمام كده؟ يبقى انت جسمك محتاج الف سعره حراري علشان تفضل في نفس الوزن اللي انت فيه. بعد كده بقى الخطوه اللي جايه اللي بيعملوها بيشوفك انت هدفك ايه؟ هل انت عايز تزيد في الوزن وتبني عضلات ولا عايز تخس وتنجف؟ وبناء على ذلك بيزود او ينقص في الكالوريز اللي طالعه لك من التي بي اي كالكوليتر. فور لو أنا مثلاً عايز أخس هطرح من السعرات الحرارية طالعة لي 500 سعر حراري، لو عايز أزيد هزود عليهم 500 سعر حراري. ليه 500 بالذات للناس اللي حابة تعرف؟ عشان 500 سعر حراري عجز في اليوم لو ضربناهم بسبعة على مدار الأسبوع ده بيديني 3500 سعر حراري، لو قسمناهم على تسعة عشان إحنا عارفين إن جرام الدهون بتسعة كالوريز، في الآخر خالص هتلاقي نفسك 1 باوند بير ويك اللي هو بما يعادل 220 جرام أو 300 جرم. قلنا ان في 1000 سعر حراري علشان نحافظ على الوزن بتاعنا هنطرح منهم 500 يبقى ده 500 سعر حراري اللي انت مفروض تاكلهم على مدار اليوم علشان تخس بينقسم لتلات حاجات الدهون والكربوهيدرات والبروتين في بقى شهيرة جدا اسمها 40 30 30 40 30 30، يعني ايه؟ يعني 40% من كميه الكالوريز اللي انت بتاكلها هتبقى جايه لك من البروتينات، 30% من الدهون و30% من الكربوهيدرات. ببساطه شديده 500 كالوري اللي بتدفعوا لك دول اكتر مره، ف 4 من 10، مره 3 من 10، مره 3 من 10، عشان كميه الكالوريز اللي انت بتاكلها من البروتينات والكربوهيدرات والفاتس، قد ايه على مدار اليوم. تكرر اول حاجه بتقول بيها ان الجرام بروتينات باربعه، الجرام دهون بتسعه، والجرام نشويات باربعه، فهنبتدي نقسم كل واحده منهم على حده علشان نعرف كميه الجرامات قد ايه. رقم اثنين وهو ان انت لازم تشتري ميزان ديجيتال علشان اي حاجه انت هتاكلها لازم هتوزنها الاول. الخطوه رقم ثلاثه وهي ان انت لازم تنزل اي تطبيق لحساب السعرات الحراريه او علشان تكيب تراكنج السعرات الحراريه ثرو اوت ذا داي عندك 500 برنامج افضلهم يعتبر ماين فتنس بال ماين فتنس بال ده وظيفته بيقول لك انت لو كلت ايه هيدي لك كام كالوريز او كام سعر حراري في اليوم يعني مثلا انا هاكل 100 جرام صدور فراخ هيقول لي ال 100 جرام صدور فراخ دول فيهم كذا كالوري فيهم قد كذا بروتينات وكربوهيدرات ووفاات بحيث ان انت تبقى شايف بعينك انت فين على مدار اليوم من التارجت اليومي طبعا الناس كلها فصلت عشان كده انا هعمل ريكاب لكل الحاجات اللي قلتها اول خطوه ان انت تعرف كميه السعرات الحراريه اللي جسمك عايزها على مدار اليوم قد ايه تاني حاجه ان انت لازم يبقى عندك ميزان علشان توزن اي اكل انت هتاكله ثالث حاجه لازم تنزل تطبيق علشان تحسب كميه السعرات الحراريه او عشان تتراك السعرات الحراريه على مدار اليوم كده شباب نكون وصلنا لاخر حلقه النهارده ما تنسوش لو استفدتوا اي حاجه يا ريت تدوني دام وفي نفس الوقت سبسكرايب للقناة لو اول مره تشوفني ودوس على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد شكرا اشوفكوا الحلقه الجايه